قل لي القبر والجفن والتابوت فكره موتك ما مغتنى بيها آه. عدل والظل عدل لو تندفن مرتين الله. يا محبوب عيني ومي سواتي